إذا كانت لديك بيانات إحصائية لموظفين، وهذه البيانات متكونة من اسم ورقم شريحة وعنوان وظيفي وراتب والحضور. وحتى نميز الحاضر من الغائب، نحتاج إلى تظليل هذه الخانات. ومن ثم ننتقل إلى تنسيق شريط، ونختار قواعد إلى أكبر من، ومن ثم نكتب حاضر، ومن ثم نختار اللون الأخضر، ثم نضغط أوكي وأيضًا حتى نحتاج الغائب، نختار أصغر من، ونكتب غائب. نضعها باللون الاحمر ونضغط اوكي ليصبح بهذا الشكل